Thank you. بحلقة جديدة حلقة اليوم ان شاء الله بتشارك افضل اربع العاب في مجال الجيمنج بشكل عام، طبعا هذه القائمة اللي حاطها بحلقة اليوم يعني اخذتها من اشخاص محبين للالعاب ان كانت مثلا في الكمبيوتر او السوني، يعني هذين الاشخاص محبين للالعاب بشكل عام بكل انواعها مثلا كود او فيفا او غيره تمام؟ طبعا اخذتها من عندهم لانه صراحة انا بالنسبة لي يعني ما العب هذه الالعاب بشكل مثل ما تقول دائم، لا بين فترة وفترة تلاقيني العب بس بشكل دائم لا، عشان كذا اخذت هذه من عندهم لان هم يلعبون هذه الالعاب دائما عموما خلينا ندخل على الانترو نكمل الحلقة طبعاً اللي معانا في حلقة اليوم اللي هي لعبة ذا ويتشر 3، طبعا هذه اللعبة يعني تدخل في العادة اللي فكرتها تختيم تمام؟ وغير كذا يعني هي لازم انك انت تسوي مهام معينة عشان خلاص تختم القصة تصير انت خلصت اللعبة بشكل كامل وبشكل نهائي. هذه فكرة اللعبة اللي هي لعبة ذا ويتشر 3، صراحة ما اتذكر هذه اللعبة لعبتها من قبل ولا لا، لكن رسم الشخصيات والجرافكس، هذه الاشياء كلها عجبتني صراحة في هذه اللعبة. عموما خلينا على اللعبة الثالثة اللي معانا في حلقة اليوم. اللعبة الثالثة اللي معنا في حلقة اليوم اللي هي لعبة فاينل فانتسي اكس بي الكلام اللي بقوله الان من نفس الشخص اللي ارسل لي اسم اللعبه هذا مع اني ما احب مره العاب التختيم بس ذي اللعبه غيرت منظور الالعاب التختيم كلها، لعبه حلوه وجودة الالوان والجرافكس جميل جدا، وطريقه تحكم في اللعب والقتال جيد، وعندك اختيار الاسلحه او الشخصيات، هذا الكلام من نفس الشخص اللي قال لي اسم هذه اللعبه، صراحه انا بالنسبه لي اشوف الالعاب اللي فيها فكره اللي هو التختيم دائما تكون جيده من ناحيه الكلام. من ناحية نفس اللعبة من ناحية الألوان وأيضاً من ناحية الشخصيات أو رسم الشخصيات هذا رأيي الشخصي في لعب هذه عموماً هنروح على اللعبة الثانية. اليوم اللي هي لعبة دينو هذه اللعبة لها شعبية كثيرة لكن ما أدري هل الشعبية اللي عنده نزل شعبية فيفا ولا لا لكن أتوقع إن عندها شعبية كثيرة صراحة أو محبين لهذه اللعبة في أشياء أخرى مميز هذه اللعبة اللي هو تنوع الأطوار اللي موجودة في نفس اللعبة الطار الأول اللي هو طار الزومبي والثاني اللي هو طار وار زوم. والطور الثالث اللي هو مالت بلاير هذا التنوع هو اللي خلى اللعبه تكون من افضل العاب اللي متواجده في الوقت الحالي عموما خل على اللعبه الاولى والاخيره واللي تعتبر من افضل العاب في الوقت الحالي اللعبه الاولى اللي تعتبر افضل لعبه معانا في اللسته اللي حطها في حلقه اليوم اللي هي لعبة فيفا، هذه اللعبة صراحة من يوم ما عرفتها كانت الأفضل بالنسبة لي، بالذات في الفترة الحالية، لأنه تطوروا في أشياء كثيرة، أولها اللي هو رسم الشخصيات أو رسم اللعيبة، الشيء الثاني اللي هو اللعبة نفسها بشكل عام، يعني تطوروا في الأطوار اللي في نفس اللعبة، اللي هو نمط مهنة، قصة هانتر، وغيرها من هذه الأشياء اللي كانت موجودة بنفس اللعبة، تمام؟ هذه الأشياء كلها تطوروا فيها، فخلت اللعبة أفضل بالنسبة لي صراحة، قاعد أتكلم عن نفسي في هذه اللعبه هي اللعبه الوحيده اللي يمكن العب فيها لفتره طويله وكذا يكون خلصنا حلقه وذكرنا افضل أربعة العاب اتمنى انه هذه حلقة عجبتكم ونالت على رضاكم لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب وكذا يكون خلصنا ويلا سلام